السلام عليكم، معكم إنصاف النوري من مشروع عملة الدكريد وفي هذه الحلقة من الفيديوهات التعليمية للدكريد سأحدثكم عن مشروع عملة الدكريد وعن نظام إجماعي الهجين الذي يجمع ما بين إثبات العمل Proof of Work وإثبات الحصة Proof of Stake الدكريد عملة رقمية مستقلة بنيت باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المعروفة أيضاً بالبلوكتشين وهي تتميز بنظام إجماع هجين يجمع ما بين النهجين إثبات العمل وإثبات الحصة Proof of Work and Proof of Stake وقد تم تصميمها لتكون لا مركزية ومستدامة وذات حوكمة ذاتية حيث أن من يمتلكون العملة أي Stakeholders هم أصحاب القرار ويأتي اسم الدكريد اختصاراً لكلمتين Decentralized Credits بمعنى المال اللامركزي فدي من Decentralized وكريد من Credits فتصبح تهجئتها دكريد والهدف من وراء خلق عملة الدكريد هو إنشاء عملة تتميز بخاصية حفظ القيمة أي Store of Value وذلك لأن عملة الدكريد نادرة ولا يمكن التلاعب بها فهي شكل رقمي من المال لا يمكن نسخه أو إنفاقه مرتين بما يعرف بالإنفاق المزدوج أو الدبل سبيندين وهذه من بعد الأسباب الرئيسية وراء إعطائها هذه الخاصية وبجانب كون عملة الدكريد عملة تحفظ القيمة فالدكريد آمنة وقابلة للتكيف ومستديمة آمنة بحيث أنه من الصعب القيام بهجوم الأغلبية على شبكة الدكريد وذلك لأنه يستحيل التلاعب بسجلات والمعاملات التي يتم حفظها في سلسلة كتل ديكريد ولأن ديكريد تستخدم نظاماً هجيناً يجمع ما بين إثبات العمل وإثبات الحصة مما يجعل تكلفة الهجوم على شبكتها أكثر صعوبة بعشرين ضعف من البيتكوين ديكريد قابلة للتكيف بمعنى أن قواعد الإجماع يمكن أن تتغير سريعاً دون الحاجة إلى تفرع سلسلة كتلها أو إنقسام المجتمع والسبب في ذلك هو أن آلية إثبات الحصة هي السائدة وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمتلكون العملة أي هولدرز هم من يتخذوا القرارات بشأن التغييرات التي يتم إجراؤها والذكرد مستديمة فكما تعلمون فإن مشاريع سلسلة الكتل باهظة التمن ومن المكلف الحفاظ عليها وتطويرها باستمرار ولذلك فبدلاً من الرجوع إلى استثمارات خارجية لتخليص المطورين والمتعاقدين، تمتلك الدكرت خزينة مالية لا مركزية تدار من قبل أصحاب الحصص، ويتم تمويلها كل خمس دقائق من 10% من مكافأة الكتلة، ويتم دفع الأموال من الخزينة للمتعاقدين لكتابة البرنامج وإجراء التسويق والقيام بالتصميم وما إلى ذلك. والآن سنتحدث عن نظام آلية الإجماع، لماذا نحتاجها وكيف تعمل؟ نحن نستخدم آلية الإجماع للإجابة على السؤال ما هي الكتلة الجديدة التي سيتم إضافتها إلى سلسلة الكتل؟ تستخدم الذكرت نظام إجماع هجين يجمع ما بين إثبات العمل وإثبات الحصة والذي يجمع فوائد كل نهج ويستخدمه لمواجهة أوجه الضعف في كل نهج. ويتم تقسيم مكافأة كتلة الدكرد إلى ثلاثة أجزاء، بحيث تذهب 60% منها إلى معدني إثبات العمل (the Proof of Work Miners) و30% إلى معدني إثبات الحصة (the Proof of Stake Miners) وال10% المتبقية تذهب لتمويل خزينة الدكرد. وبداية سنتحدث. عن نظام اثبات العمل وكيف يعمل فلاضافه كتله الى السلسله يجب ان تثبت العقد انها عملت من خلال حل لغز الكمبيوتر ذا هاش بازل والذي يزداد صعوبه مع الوقت وتستخدم هذه العمليه التي تسمى التعدين الماينين الكثير من قوه الحوسبه وفي مقابل عملهم يمكن للمعدنين الحصول على 6% من مكافاه الكتله والتي تكون عبارة عن وحدات الدكريد لذا فلنتخيل معاً بعض الكتل المليئة ببيانات المعاملات التي حدثت في الماضي والآن يجب تحديد الكتلة التالية والكتلة هي في الأساس ليست أكثر من مجموعة من المعاملات التي تم القيام بها وبشكل مبسط أكثر فإذا أردت نشر معاملة على الشبكة لنأخذ شبكة الدكرد على سبيل المثال وتريد إرسال أموال إلى شخص ما تقوم بنشر المعاملة على سلسلة الكتل وتهبط هذه المعاملة في شيء يسمى مجمع الذاكرة أو الميمبول وبالتالي فإن الميمبول يتألف من جميع المعاملات المفتوحة غير مؤكدة والمنشورة على شبكة سلسلة الكتل ولكن لكي يتم التحقق من صحة هذه العناصر فلابد من ادراجها في سلسله الكتل الرسميه في احد هذه الكتل والان ياتي المعدن الماينر فيلتقط بعض المعاملات التي تعوم حاليا في تجمع الذاكره ويقوم بتجميعها في الكتله التاليه وسيحاول الان نشر هذه الكتله في سلسله الكتل يتنافس العديد من المعدنين على نشر هذه الكتلة الجديدة في سلسلة الكتل ولكن بطبيعة الحال لا يمكن أن تضاف أكثر من كتلة واحدة إلى سلسلة الكتل في نفس الوقت فكيف يتقرر أي معدن هو الذي سيتم اختياره لنشر الكتلة التالية؟ ومن أجل ذلك فإن التعديل بإثبات العمل يدخل حيز التنفيذ ولتوضيح ذلك بإيجاز فلاقتراح كتلة جديدة يجب على المعدن أن يعرض شيئاً يسمى announce أو الرقم الخاص وهو رقم اعتباطي أو تقديري يقوم المعدن أو الماينر بإدخاله والذي ينتج مع جميع مدخلات المعطيات الأخرى مثل رقم الكتلة والمعاملات وهاش الكتلة السابقة قيمة تجزئ الهاش داخل نطاق صالح معين لذلك فهذا شيء يسمى أيضا بلغز التجزئة ذا هاش بازل، ويتنافس مختلف المعدنين على حل هذا اللغز، والمعدن الذي يقوم أولا بحل لغز التجزئة هو الشخص الذي يمكنه نشر الكتلة الجديدة في سلسلة الكتل، ولكن لماذا يتنافس المعدنون فيما بينهم لحل هذا اللغز؟ ولماذا يقومون باستثمار الكثير من المال للقيام به؟ كل هذا يرجع إلى تقديم الحوافز المعروفة أيضاً بمكافأة الكتلة إن كل أنظمة سلسلة الكتل تحتوي إلى حد كبير على نظام حوافز للمعدنين الذين يشكلون في الأساس العقد اللازمة للانخراط في النظام وتشغيله وبشكل خاص وبالنسبة لشبكة البيتكوين والديكريت فإن المكافآت تكون مزدوجة فالنوع الأول من المكافأة هو ما يسمى بمكافأة الكتلة وبالتالي فإن المعدن الذي يتم اختياره على أنه الشخص الذي يمكنه نشر الكتلة على الشبكة يتلقى مكافأة الكتلة على عمله لحل لغز التجزئة أما النوع الثاني من المكافأة فهو أشبه برسوم المعاملات لذا إذا كنت مستخدما وقمت بنشر معاملتك في تجمع الذاكرة وهو تجمع الذي يقوم فيه المعدنون باسترداد المعاملات ودمجها في كتلة واحدة، سيتوجب عليك دفع رسوم معاملة للمعدن لاختيار المعاملة الخاصة بك. والآن سنتحدث عن الآلية الثانية من نظام الإجماع المعروفة بإثبات الحصة. يسمح التعدين بإثبات الحصة في الدكرد لأصحاب الحصص بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تخص المشروع وذلك من خلال القفل الزمني لأموالهم مقابل التذاكر حتى يتمكنوا من التصويت على صلاحية الكتلة، تغيير قواعد الإجماع وإدارة المشروع. يشتري المشاركون وحدات الدكرد التي تسمح لهم بالانضمام إلى الشبكة. وكلما زادت وحدات الدكرد زادت فرصتهم في إثبات صلاحية الكتلة وربح المكافأة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم المشروع تأتي كل كتلة للذكرد مع 20 تذكرة متاحة للشراء بسعر محدد مسبقا وتكون التذاكر غير ناضجة ولا يمكن التصويت بها إلا بعد مرور 256 كتلة وبعد نضج التذكرة تدخل تجمع التذاكر وتصبح مؤهلة للتصويت ويبلغ حجم تجمع التذاكر الذكرد ما يقارب تذكرة. لذلك يتغير سعر التذكرة كل 12 ساعة أي 144 كتلة في محاولة للحفاظ على حجم تجمع التذاكر ثابتاً لذا فلنتخيل معاً أن أصحاب الحصص يريدون أن يكونوا جزءاً من آلية الإجماع لذا يتعين عليهم تأمين بعض أموالهم الموجودة في الشبكة إلى نوع ما من العنوان الإفتراضي أو الخزينة وهذا يعني أنهم يقفلون زمنياً على هذه الأموال ولن يتمكنوا من استخدامها لفترة من الوقت وكم تبلغ بالضبط هذه المدة الزمنية؟ ففي الواقع هي تختلف من مشروع إلى آخر حسب الخوارزمية التي يستخدمها المشروع ففي الدكرد تتراوح هذه المدة ما بين 24 ساعة إلى 142 يوماً والآن بعد مشاركة أصحاب الحصص في آلية الإجماع تدخل التذكرة المشترات نوعاً من آلية الياناصيب وتختار آلية الياناصيب خمس تذاكر عشوائية لتأكيد صلاحية الكتلة ومتوسط الوقت الذي تستغرقه التذكرة للتصويت هو 28 يوماً ولكن من المحتمل أن تستغرق ما يصل إلى 142 يوماً مع احتمال 0.5% لانتهاء صلاحيتها قبل أن يتم اختيارها للتصويت وعند شراء التذكرة يمكن لأصحاب الحصص التصويت على التحقق من صلاحية الكتل تصوت تذاكر الدكريد للموافقة على عمل المعدنين بحيث إذا ما حاول أحد المعدنين التلاعب بالمعاملات في الشبكة فيمكن التصويت بالتذاكر لتجريده من حصته من مكافأة الكتلة ويمكن للتذكرة أن تصوت بنعم أو لا لتغيير قواعد الإجماع وبهذا لا يمكن حدوث تفرعات في سلسلة كتل الذكر ثالثاً يمكن للتذاكر التصويت على القرارات التي تهم المشروع وذلك من خلال منصة بوليتيا وقد تم اشتقاق اسم بوليتيا من الكلمة الإغريقية القديمة التي تعني نظام الحوكمة ويستخدم مشروع ديكريت منصة بوليتيا لتنسيق استخدام مصادر المشروع لذا عندما يأتي الأفراد ويريدون المساهمة في تطوير المشروع أو في مجال مختلف مثل التسويق أو التصميم أو أي مجال آخر من المجالات التي يتقنونها يتعين عليهم تقديم مقترح على منصة بوليتيا يعرضون فيه ما يريدون تقديمه لتطوير وتحسين مشروع الدكريد مع الميزانية الإجمالية للمقترح، ومدة العقد، والجدول الزمني للتسليم وجدول السحب حتى يتمكن أصحاب الحصص من مراجعته وإبداء آرائهم حول المقترح ليقوموا بعدها بالتصويت بقبول أو رفض المقترح إذا تمت الموافقة عليه ووصل إلى النصاب القانوني اللازم يجب أن تصوت 20% من التذاكر المؤهلة بنعم أو لا والحد الأدنى للموافقة على الاقتراح هو 60% من الأصوات بنعم ويتم توزيع الأموال من صندوق الخزينة للذكرد وفقاً للجدول الزمني للمقترح وعلى هذا فإن كل من ساهم في مشروع الديكريد يحصل على أجر بوحدات الدكريد وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الخاص بمشروع عملة الدكريد وبنظام إجماعها الهجين إثبات العمل وإثبات الحصة نلتقي في الفيديو التعليمي القادم شكراً لكم